Udorel Toader face praf raportul CSM. E o cosmetizare a ceea ce a zis Laura Codroacovesi. Nu se poate angaja răspunderea procurorului cu funcție de conducere pentru un act întocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivrii avizului negativ dat de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM cereri de revocare a orei Codruca covesii de la subliniere Fiadna. Tudorel Toaderle de replica procurorilor din CSM îi acuz pe acetia ce nu au făcut nimic altceva în motivarea lor decât se cosmetizeze ceea ce a spus fiadna în timpul ediniei Consiliului. Eu am primit de ieri textul motivrii. Când eram la momentul dezbaterii din CSM, preintele secției de procurori a spus: Am încercat să creme aparena de imparialitate. Acum, dacă vin la motivare, am citit eu. A încercat să creeze aparena de justificare a vizului negativ. Ce a susținut procurorul sublinierea e Faldna, ce s-a mea luat, a cosmetizat sublinierea a zis ce e bine a sublinierea. Pe cum e bine a sublinierea, când toată cara vorbe subliniere-te pe toate canalele despre un procuror. Nu vreau să, îi spun numele, ce abuzează în exercitatea atribuțiilor de serviciu sublinierei tu te duci cu el de mân la CSMS, i-a peri reputația, în loc să ci de pline subliniere o misiune de conducere, de a vedea care sunt cauzele selen de preteme, să prevenim sublinierea, sublinierea mai departe. Asta este mod de exercitare a atribuțiilor de conducere în mod corect? Cine spune treaba asta, merog, rog, vorbe sub în alt registru. Practic, ce au făcut? În prima parte au reluat raportul meu. În partea a doua au reluat susținerile procurorului sublinierea Faldna, iar în partea a treia au cosmetizat susținerile cu acelea subliniere I. conținut. În legislația noastră penală sunt multe infracțiuni, o mie în codul penal, dar nu există nicio infracțiune de a nu respecta normele de tehnic legislative. La dezbaterea din CSM, Laura Codroacovesi a spus, de unde se tiu eu ce vor decide judectorii CCR ce la conflictul juridic de natură constituțional? Eu i-am zis ce nu trebuie să ne spun CCR, ce ci în moment facultate, dacă nu în anul 1, în anul 3. Ce să a luat răspunsurile date de procurorul sublinierei F, le-a sucit, le-a schimbat un pic, le-a schimbat modul de prezentare sublinierei, le-a luat de bune, în rest nu a făcut absolut nimic punct Asta echivalează cu o necunoatere a atribuilor de serviciu. CSM le-a le a luat de bune, în rest nu a prezentat nimic. Nu se poate să ai un dosar atât de important, cu impact social, nerec. Dosarul Microsoft, se se prescrie, i-se vin procurorule fi se spune ce a venit în alta curte, i-a schimbat. Eu nu cred ce se accepte ideea acord alta curte, modific legea, ci o clari. Am citit cu atenție toate răspunsurile la cele 20 de puncte, ele sunt în obigini. Ce a susținut Covesi, ce se mai spune ce e bine a. Cum e bine a. Când toată ara vede ce face un procurorii, tu te duci cu ele de mânsei aperi reputa a spus Tudorel Toader.